خلق الإنسان من طين، ثم نزل إلى هذه الدنيا ليعانق الطين مجدداً في رحلة معاشة. منه حبة القمح التي تسد جوعه، وآنية الفخار التي تحفظ طعامه وشرابه، واللبنات التي ترفع بنيانه. والأهم من ذاك، صور الآلهة العديدة التي يدفع بها شرور الطبيعة ويستجلب خيراتها. ويبدو أن طول الألفة بين الاثنين دفعهما للبوح بأسرار الوجود فقدم الطين ألواحه وخط الإنسان بالقلم مبتدأ الحكاية هكذا ولدت الكتابة المسمارية على ضفاف الرافدين خلال النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد فما هي حكاية الكتابة على الألواح السومرية؟ لعبت جغرافية العراق القديم دوراً في استخدام الطين فأرض الرافدين رطبة والمناخ فيها يعرض مواد الكتابة الأخرى كالجلود وقطع النسيج والبردي لسرعة التلف بالإضافة لوفرة الطين وسهولة استخدامه وانعدام تكلفته ومن خلال الألواح الطينية التي تم العثور عليها في عدد من مدن العراق حافظت للإنسانية ثلاثة آلاف عام من الأحداث والمنجزات الحضارية لبلاد الرافدين والشام وإيران ومصر وصولاً إلى جزيرة كريت كان على الكاتب ومساعده أن يعد ألواح الطين جيداً لتسهيل عملية الكتابة فيبدأ عادةً بغسل الطين وتنقيته من الشوائب ثم تخميره لمدة محدودة مع إضافة بعض المواد كالتبن مثلاً لزيادة تماسكه يصنع لوح مربع أو قرصي أو مستطيل بحجم راحة اليد ثم تسوى حوافه وزواياه باليد او بقلم خشبي ويغطى بطبقه من الطين الناعم لتساعد على طبع العلامات بدقه اما اداه الكتابه فكانت عباره عن قلم يشبه المسمار له شكل المثلث المنشوري ومصنوع من المعدن المدبب مرت الكتابه المسماريه بثلاث مراحل بارزه فخلال المرحله الصوريه اعتمد الكاتب السومري على تصوير الاشياء الماديه بشكل تقريبي والى جانبها ارقام تشير الى العدد او الكميه ونظرا لصعوبه التعبير بالصور عن المشاعر والافكار فقد برزت الحاجه لتحويل العلامه الصوريه الى رموز لاكسابها معان جديده ومع المرحله الرمزيه اصبحت العلامه لا تعبر عن الشيء الذي تصوره فقط بل عن الافكار ذات الصله فمثلا أصبحت الصورة التي تدل على النجمة تستخدم كإشارة للإله وللسماء وللعلو وهكذا ونتيجة التطور الحضاري الذي عرفته البلاد تجددت الحاجة إلى تعبير لغوي دقيق يهتم بالصوت الذي تقرأ به العلامة دون المعنى الصوري فاهتدى النساخ العراقيون لابتكار الطريقة الصوتية التي تعد أبرز مراحل تطور الكتابة المسمارية فجرى تمثيل الكلمات المتشابهة لفظاً بعلامة واحدة وأصبحت العلامات الصوتية أشبه بالحروف الأبجدية التي نستخدمها اليوم ومن بين آلاف الألواح التي حفظت أسرار الكتابة السومرية نص يشير لاعتزاز إنسان العراق القديم بهذه الهبة التي خصته بها الآلهة ومما جاء فيه إن الكتابة بيت الغنى وسر آلهة الأنوناكي اعمل دون توقف في الكتابه وستكشف لك الاسرار اذا اهملت الكتابه سيشار اليك بالسخريه الكتابه حظ سعيد فيه الغنى والرفاهيه